होगी तो ॐ शो मित्रः वर्णः शन्नो भवत्पर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुमः नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारश्रद्धया विद्वद्गोष्ठी गरिष्ठा श्रीमन्तः डाक्टर् करणसिङ्गमहाभागाः भारतीयसांस्कृतिकसम्बन्धपरिषदः महानिदेशकाः डाक्टर् सुरेश्गोयल् महाभागाः उपमहानिदेशिकाः श्रीमत्यः अविनाशः जोषीमहाभागाः तदेव पुरस्कारभाजः श्रीमन्तः तत्र नाम रोहणः तत्र श्रीमन्तः अतः रोहण पुष्पकुमारशनविरत्नमहाभागाः अनेच्छे समुपस्थितागोष्ठी वरिष्ठ ज्येष्ठा प्रेष्ठा कनिष्ठ अद महदमस्मक सौभाग्य यद्रसुंते संस्कृता ऑक्सफोर्ड नगरे य संस्कृत नाम मैक्समुल महाभाग्य ना गोती ऋग्वेद संहिताया प्रति संस्करे मूलर भट्टी संस्कृत निवसता मोक्षमूलरभन मैक्सफोल संस्कता है मोक्षरभ प्रतिसंस्कृता ऋझा निवास श्रीमंत इमे पुष्पुम पुष्पे स्वीय सुगंधन संस्कृत अनुराग अीय इदं प्रथमा एतेषाम् अस्मद्देशे यात्रा बहु परिश्रान्तमेभिः संस्कृतवाङ्मये वाक्यपदीयम् एते सम्प्रति परिशीलयन्ति वाक्यपदीयं नाम अतीवजटिलः ग्रन्थः मया सम्भाषमाणेन एतैः उक्तं यत् अद्यतनैः भाषा यदुच्यते वाक्यम् अखण्डं तत्त्वमिति सेण्टेन्स् इस् दि इण्डिविजुबल् यूनिट् आफ़् स्पीच् इति महतीयं धारणा पाश्चात्यैः अद्यत्वे प्रचारितानि सेयं धारणा भरतहरिणा तृतीयशताब्द्यामपि स्वीये वाक्यपदीये प्रतिपादिता पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवान च वाक्यान् पदानाम् अत्यन्तं प्रयोजयितुं न पद वर्णा न सदे वर्णा नींते यद्युतिपथ वर्णा यहां राषि आहतरी धकार आकार मकार अकार विसर्गवीय वर्णपंचक्रुतिपथम आपतते परंतु तथा तर्णभेद न पदे न वर्णा विद्यारणेश अवयवा कानीचन अक्षरा सी यानी संघ्यक्ष उच्य ओकार ईकार ओकारचे अकार एकार संयोग निष्पन्नों आकार से संयोगन ऐसा तकार से ओकार से संयोग में ओकार आकार से ओकार से संयोग में ओकार वर्ण वर्णचतु ते प्रति तभी तरा सी उच्च संध्यक्षरा तर्णे तेदो नए यदर्णद्वय कल न कस् भेद बाक्या अत्य प्रयोगन अत्यंत सर्व वाक्या पृथ्कर् शक्य पदात कशन अतः वाक्यमखंडत स्वीकर्तव्य महाक्यपदीयकाराण मती अथ मैपूर्व अहम परमाणु आयोग निमंत्रिता त्र गया उत्तर भर्तहरी वाक्यपीए उत्त अणवशक्ति भेदसंसर्गहेतवः छायातपथमशब्दभावेन परिणामिनः इति तत्र अणवः सर्वशक्तित्वात् अणुषु एव सर्वविधा शक्तिर्विद्यते यतः परमाणु ऊर्जयः नैकेषां रोगाणां चिकित्सापि कर्तुं शक्यते तत्र कर्करोगादयः केन्सर् इत्यादि ये रोगाः सन्ति तेषां रोगाणां चिकित्सा परमां शक्त्येव कर्तुं शक्यते विद्युद्दीपप्रकाशनमपि परमां शक्त्यैव भवति विद्वंसपरिणांशक्तिः एव भवति अतः अणवस्सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः कदाचित् ते समवयन्ति कदाचित् पृथक् भवन्ति इति भेदसंसर्गवृत्तयः छायात्मतमः परिणामिनः ते अणव एव छायारूपेण आतपरूपेण तमश्शब्दरूपेण शब्दूपेण चिणमती हरिणा तक अतीव उत्कृष्ट सिद्धांत प्रति तस्क्य पैश्रम्यी महत प्रमुख सेहित्यसाधना सफला कृतकारियां भरतभुन सगता एक अस्मत्मस्नेज मधुरा स्मृति नीत स्वदेश प्रयान्तुतरां च सफलास्सन्तु सफलाः सन्तु सर्वेषाम् अस्माकम् अपि कामाः इत्येव श्रीभगवच्चयोः सम्प्रार्थ्य अत्र भवतां कुशलं मङ्गलं च तम् अनुध्याय अहं स्वकीयां गिरम् उपसंहरामि योगम् And and and and we congratulate Mr. Rogna once again on on on his achievement and carrying the the legacy of learning the sacred language and taking it on a different level together. gentlemen, I would now अति आन अनमोल बी कङ्ग्रेचुलेट् अगे हि अचीवन्ट् केरिङ्ग् आन् देगसि आफ़् लर्निङ्ग् द सीक्रेट् लै्वेज इण्डमेन्ुड नास् अभिलाषा जोषीरे प्लीज़ कम्वर्चीज़ा My friends, at the end of this program, it is my most pleasurable duty and a privilege to offer a vote of thanks to all of you gathered here today. First of all, I would like to sincerely thank our President ICCR, Dr. Karan Singh, for his very gracious presence and for very kindly giving away the award. I would like to thank him for his very deep and meaningful words which have given us all a very enriching experience today. I would also like to thank Dr. Suresh Goyal, DGICCR, for his presence here today with us and for his very kind and inspiring words. I would like to thank Professor Shastri for your very gracious presence here today, sir, and for addressing the gathering. I would like to, once again on behalf of the ICCR, congratulate the Saraswati Sanskrit Awardee today, Mr. Rohan Senaviratne. Once again, congratulations to you. And we thank you for being here with us and I hope that you are having a good trip to India. Last but not the least, my dear friends and colleagues from the Council, thank you so much for being here with us and for making this a wonderful experience for all of us. Thank you. Thank you so much for being here with us and for uh, making this a wonderful experience for all of us. that of course we come towards the end of this auspicious uh, ceremony and we all are indeed uh, very proud to be a part of it uh, this morning here and blessed also as well. Ladies and gentlemen, with that I invite you all to join us uh, for some light refreshments uh, in the adjoining multi-purpose hall. Thank you to all of us for making this so beautifully and enlightening. Thank you.